На відкриття зали прийшов друг Андрія Антонюка Володимир Тупчий. У чоловіка є картина, подарована художником. Чоловік говорить, побачивши роботу... ...у нього вдома багато хто хотів її придбати, але Володимир Тупчий не зміг її продати. Втім, приніс до музею, щоб показати глядачам. «Ми якось йшли з моїм другом повз будинок Андрія. Ігор мені каже, давай піднімемося... ...до Антонюка. І ми піднялися. Досить довго були в його майстерні з усілякими пригодами, потім... Олена, дружина, прийшла. І коли ми вже розходились, Андрій мені говорить. тобто я хочу тобі подарувати картину. Вибирай все, що ти хочеш. Я вибрав цю дівчину. Вона дійсно виділяється серед представлених картин на виставці». 50% картин, представлених на виставці – приватна колекція сім'ї Антонюків. Серед них – одна недописана. «Там було багато задумів. Вона мала бути багатокомпозиційною, багатофігурною та багатопортретною. Те, що він стих, це за тиждень між першим і другим інфарктом. Це двофігурна композиція. На ній зображені літаючі в повітрі мама і батько. Для нього це був як останній вдих і видих, які він встиг зафіксувати». Улюбленим матеріалом художника була темпера і акварель, за допомогою яких... ...він відтворював на полотні картини, наповнені всіма кольорами веселки. Також на виставці представлено 5 картин в стилі гліногравюри. Це ілюстрації до творів Тараса Шевченка. Вони на виставці вперше. «Виставка постійно діюча, але експозиція буде змінюватися. Ну, з часом, зараз важко сказати. Ця експозиція буде тривати обов'язково протягом одного-двох місяців, а потім можливі зміни. Але все одне твори Антонюка будуть демонструватися постійно в нашому музеї, в цієї залі. В залі представлені роботи з фонду Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна і картини з приватних зібрань. Експозиція побудована за хронологічним принципом від 1970-х років до 2013 року. Всього представлено близько 50 картин. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.